سمعنا ان في زومبي نزل وبيعجب الناس، مش هنروح نحقق في الموضوع ده من غير لما الناس تشترك اشتركتوا في القناة ولا لسه؟ يلا نحقق في موضوع الزومبي، اتفق احنا اتحركنا بعربية البوكس ويلا نشوف موضوع الزومبي. ربنا وفقنا بالمنوريه دي مؤمورية. الحمد لله ربنا وفقنا ومسكنا الزور ربنا وفقنا وخدنا عينه من الزور كلا شديد الغطوره وبيغدد الليل ريحنا الناس من شرك ولا لك لكم اصلي يريحنا من